بسم الله الرحمن الرحيم الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولوا افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أ. مَا لَكُمْ كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء المهين ثم سواه وَنَفَخَ فيه للروح وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ الْأَبْوَابَ الْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا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 عَبْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يَرْجِعُونَ ومن أغلق من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من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 ساكنهم. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْثِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَرْضُهُمْ إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا إنا الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نقطة أو شاهد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا السبيل إن كبورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأخلافا وسعيرا إن الأدرار يشربون من كأس كان لذاجها كفورا عين يشرب منها عباد الله يفدرون يخون بالنذر ويقافون يوما كان شرمه مستطيرا الطعام العبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم وَلَقَّاهُمْ نقرة وسرورا وجداهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها يَوْمَ كَانَتْ قَوَارِيراً وَوَارِياً فِي الضَّحَى قَدَّعُوها ثَقَلِيراً ويسقون فيها كاسا كان لباجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويخوض عليهم ولداهم مقلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا من وإذا رأيت هم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهور إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تقع منهم آذما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأخيلا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 وَلَقَدْ